Ano, každý týden do Prahy. Vlastně z Freelantu do Liberce vlakem a z Liberce do Prahy autobusem. A pak po Praze ještě metrem. Já cestuju autobusem denně do práce. Já moc ne. Vlakem jezdím každý den a autobusem minimálně dvakrát za týden, i když teda autobus nemám rád. Teď už cestuju vlakem míň, ale dřív jsem jezdila se sestrou do Českých Bodějovic vlakem autobusem někdy také cestou. Vlakem cestuju hodně málo kdy, to myslím naposledy jsem jel asi před třemi lety a autobusem jezdím často.